Bästa tittare och lyssnare! Välkommen till 2020 års nationaldagsfirande! Jag heter Bitter Mortensson och jag är kommunfullmäktiges ordförande här i Östers kommun sedan åtta månader tillbaka. När man blir ordförande i kommunens högsta beslutande organ, det folkvalda kommunfullmäktige, så känns det naturligtvis herrande, men också spännande och lite nervös. Ni har kanske redan märkt. Att jag emellanåtbryter på danska och det beror på att jag faktiskt är född i Danmark och har danska till modersmål. Jag var endast 10 år gammal när mina föräldrar bestämde att vi skulle flytta till Sverige. För här kunde de få sig ett arbete. Mina första skolor här i Åsters kommun började ute på Kärbergars skola. Det var en liten och mysig skola med dubbelklasser. Det var något mindre än den jag var van vid i centrala Köpenhamn. Men precis som där så fick jag också här några härliga klasskamrater. Och jag håller fortfarande kontakten med en del av dem. Min skolgång den fortsatte sedan på Björnekulaskolan. Den var ju något större och fylld med nya och spännande utmaningar. Därefter så kom jag ut i arbetslivet. Min första arbetsplats var faktiskt också här i Öster, Det var på godbeten. Vem har inte där och sommarjobb. Efter godbeten så var jag också ett par svängare på Fodia. Björn i sylt kallas det väl också för. Där var jag både ute i rödbetorna och gurkorna. Ja, det, var, det var härliga tider. Senare fortsatte jag min karriär i arbetslivet på guldfever i Billesund. Ja. Någonting som både jag och min familj har lärt oss när vi flyttade hit till Örstås det var att Örståsboerna de gillar att unga oss. Och Örståsboerna de går huset när vi har arrangemang här i vår kommun. Jag och min familj har med glädje deltagit i många av de arrangemangen som bjuds på här i Örstås kommun genom åren. Just detta var faktiskt något som vi lärde och som är Östersbo, att i Östers, då kommer man nog hus när det vankas tillställningar. Och så är det ju. Det har alltid varit en bra uppslutning på torparedagarna, på hantverkardagarna, på, på nationaldagsfirande uppe i Parslund. Får inte att prata om kvinningeloppis, men så är det. Øreste Vi giller at gå og hadse. Vi giller lide at os, Vi giller at, at være ud og feste og have trævet med havaren. Og jeg giller det. Og snart så skal vi vel få med denne korøner. For jeg ved, at vi alle sammen er villige længter til at ørtegøre til disse fina og rævlige tilstændinger og traditioner. Dessa festligheder er både højtpunkter og et brag at sætte at tjene samhørighed med oss kommuninvånare emellan. Och just vid dessa tillfällen så känns det extra fint att vara Den här fantastiska känslan, att få vara en del av socialt sammanhang, den har jag lyckats bevara. Jag känner fortfarande en stor lyst att få lära känna andra och omgås med olika slags människor. Både de som är födda i Sverige och de som har invandrat hit från andra länder. Vilken fantastisk tilgang det er, at få komme i kontakt med andre kulturer og på så sätt vidge sine vøjer. Det var min lyst til sociale sammenhange og foreningslivet, som blev min indtrædelsesbillet og basen for mit politiske engagemang. For, for der er mange positive oplevelser, som ryms i det politiske livet. Ante minst førmånen at lære at kende i olika människor som har samma mål som jag själv, att göra en bra kommun ännu bättre. Jag kan verkligen rekommendera er det politiska livet. Öresdorp är en växande och välskött kommun som vi ska vara stolta över att bo i. Inte minst på denna tiden om året när Söderösen brydde in till sina upplevelser i sin fargra blomning vi har det välsköta Perslund som inbjuder till spännande upplevelser och vi har många välsköta trädgårdar och villatomter som bara förstärker vår gröna identitet. Alla gång- och cykelvägar och parkområden som erbjuder inte bara motion men också ger en varierad och välmående bild av vår kommun. Så lyssnare och tittare, se till att utnyttja dessa fördelar kommunen erbjuder. Slö ner på en parkbänk och njut av tillvaron tillsammans med andra. Ta en promenad på Söderösen och lyssna på lite fögelsång. Vi har många förmåner, inte bara som invånare i Örstrup. Vi lever också i ett fantastiskt land. Ett av de allra bästa i hela världen. Och det är något som är värt att fira. Det ska vi manifestera här på Nationaldagen idag, den 6 juni. Idag ska vi också gynna oss att känna lite extra nationell stolthet. Så vi ska vi rätta på ryggarna och låta soliga, leende, sprida lite glädje i emellan oss. Njut av sommartiden och ha ett fint nationaldagsfärande. Tack för att du tittar och lyssnar.